Sziasztok! Ez a videó a RepNapló szolgálatbeosztás kezelőjét mutatja be. Erre a feladatra ugyanis aligha ha létezik repülőklubokban jól használható, frappáns megoldás, így érdemes ezt egy kicsit körbejárni. Úgy értem olyan nincs, ami minden résztvevő által elérhető, jól rendszerezett és bárhol, illetve bármilyen eszközön képes a nyilvántartást megjeleníteni és a szolgálatokat regisztrálni. A RepNaplóban ez szépen megvan oldva, Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy akár egy téglán is futhatható, de ezt később láthatjuk is. Ennek bemutatásához előkészítettem egy képzeletbeli repülőklubot, nevezzük most találomra lévnek. Felvettem hozzá néhány képzeletbeli klubtagot is, akik különböző javasultsággal rendelkeznek, legyenek így sorban a adminisztrátora, egy oktató, egy átlagos klubtag, egy növendék és a klubelnöke. Általános eset, hogy valaki, legyen az most az adminisztrátor, szeretne egy üzemnapot szervezni. Elnavigál a repnapló oldalra, megkeresi a belépési oldalt, majd a felhasználó nevével belép a fiókjába. Elmegy az üzemnapok menüpontra, ekkor megjelenik neki az aktuális naptár. Kék kockákkal és narancspontokkal bejelölve vannak a már meglévő üzemnapok, rámenve egyre az üzemnap részleteit láthatjuk. A saját részvételek részt mutatja, hogy milyen szolgálatot vállaltunk el az napra, ahol látjuk is most, hogy semmilyen. Az üzemnap résztvevők területen pedig a klub összes tagja által jelzett beosztások és részvételi szándékok vannak. Ez azt jelenti, hogy ha a listából elengedhetetlen szolgálat hiányzik, az innen kiolvasható lesz. Hamarosan az ilyen hiányos üzemnapok külön színkiemelést fognak kapni a naptárban. Létrehozni is közvetlen a naptárból tudunk üzemnapot. Válaszon ki hát egy szimpatikus üreset, és kattintsunk rá. Ekkor megjelenik a napadatait részletező terület, és mivel a napüres kiírja, hogy erre a napra még nincs repülésüzem szervezve. A részletező ezért egy gombbal fel is ajánlja, hogy hozzuk azt létre. Fogadjunk hát szót neki, és már lesz is egy új repülési napunk. Amit létrehoztuk, megjelenik a dátum alatt a pont jelezve, hogy a többiek számára láthatóvá válik. Lentebb azt is láthatjuk, hogy annak az üzennapnak, amit mi hoztunk létre, mi lettünk a szervezője. Ez jelenleg csak megjelenítés céljából van itt, később lesz még jelentősége. Amennyiben szeretnénk valamilyen feladatot is elvállalni, akkor a csatlakozás gombra kattintva tehetjük ezt meg. Ekkor a feluló ablakban választhatjuk ki, hogy milyen pozícióra gondoltunk, legyen ez most a repülés vezető. A részvétel idejét is megadhatjuk, ami egyelőre szintén csak tájékoztató jellegű, később majd kap szerepet, azért próbáljuk ki, és állítsuk át a befejező időpontot egy kicsit korábban, 18 órára. Ha minden megvan, akkor a csatlakozás gombra kattintva rögzíthetjük az adatokat. Ekkor a saját részvételek közé be fog kerülni, és megjelenik a repülőklub összes szolgálat és részvétel területén is, továbbá az összes többi felhasználó számára is láthatóvá válik, hogy mi jönnénk aznak. Tegyük fel, hogy van egy repülés oktatónk, aki szívesen vállal oktatást az adott napra. Ekkor belép az ő saját felhasználói nevével, majd megkeresi az üzemnapok opciót, a naptárban pedig a vissen elkészült üzennapunkat. Rákottint a csatlakozásra, beállítja, hogy oktatást szeretne vállalni, a befejezési időpontot is módosítja egy kicsit, majd amikor rendben vannak az adatai, szintén csatlakozik, és látja a saját részvételét, illetve az üzemnap észrevői közé is bekerül. Amikor egy klubtag tervezi a repülést, használjon mondjuk egy ipad csak beüti a repnapló címét, majd belép a felhasználói fiókjába, megnézi a naptárat, megtalálja a frissen elkészült üzemnapunkat, és jelentkezik. Club csak repülni aznapra, természetesen nem este 8-ig, hanem egy kicsit korábban szeretne azért hazamenni, a csatlakozás gombon keresztül pedig rögzíti este szándékát, amit már be is regisztráltunk az összes résztvevők közé. Tegyük fel, hogy jönne egy növendék tanulni, ekkor a telefonja böngészőjében megkeresi a repnaplót, abban pedig a belépési felületet, mivel egyedi felhasználó neve van neki is, ezért abba be tud lépni, és meg tudja keresni a naptárat. A naptárban ki kell neki keresni a szükséges hónapot, és ott megtalálja a frissen létrehozott üzemnapunkat. Itt látja, hogy van egy oktató, és jelentkezik ezért növendéknek az adott napra. ami azonnal rögzítődik is, mind a két fő területen. Ha valaki ellenőrizné, hogy hogyan áll a naptár, például a klub elnöke, csak elmegy a repnaplóba és belép. Mivel jobban látja a világos hátteret, átállítja azt, a naptárra kattintva ki tudja tenni teljes képernyőre, megtalálja a frissen létrehozott üzemnapunkat az ottani összes adattal. Így látja az összes eddigi résztvevőnek a részvételét, és azt is látja, hogy ha valamelyik fontos szerep nincsen kitöltve, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban nincsen csöllőkezelő az adott napon, tehát gyorsan ki kell ezt a feladatot valakinek osztania. Amennyiben külföldi kollégájának is megmutatná az oldalt, akkor tud tolmácsot kérni a nyelvválasztó gombon keresztül, így ezen a nyelven fogja tudni olvasni a teljes tartalmat. Ahogy az előbbiekben látható volt, a szolgálatok rögzítése különféle eszközökön is elég könnyedén ment. Nem volt szükség papírra, nem kell össze-vissza vagy iszonyúan nehézkes Google dokumentumokban keresgetni a megfelelő helyet a jelentkezéshez. De még csak egy memóriazabáló vagy épp nem működő mobil sem kellett szívni. Elegendő volt csupán egyetlen webcímet és az ahhoz tartozó felhasználó név jelszó párost megegyezni. Sőt, még a kényelmesebbek használhatnak Facebookos belépést is. Mégis ennek ellenére állandóan napra kész lesz a szolgálatbeosztásunk. Remélem tetszett, amit láttatok. Ha a kérdésetek vagy megjegyzésetek van, tegyétek fel bátran, vagy keresetek meg. Sziasztok!